السلام عليكم شباب شونكم شون الصحة ان شاء الله تكونوا بخير اليوم توجهنا السيحان رجل اوضاع الصيد شنو الاخبار شنو صار آه عسى ولعلة يعني موسم الشانق نقول يعني على ابواب ملكة الله بادي فتشي حضرنا غراضنا توجهنا طلعنا الساعة بالخمسة الفجر رجعنا بالعشرة الصبح آه راح اشوفون الرحلة ان شاء الله ان شاء الله تستمتعون بيها المنطقه الاولى اللي نزلنا بيها هي منطقه السيحان قرب مشروع الماي اكو مسنايه صير على شط العرب مباشره أه والحديد هذا هنا يعني دائما نصيد بيه شانك اخويا بكثره يعني موسم الصيد أه كان على شط العرب والمنظر كلش حلو المسنايه احنا دائما يعني هنا شمس قويه فدائما نصير جوا بالظل جوا مشروع الماي الادوات اللي تحتاجوها بعد يعني ما, يعني ما شاء الله كلكم سياده وتعرفون سنارات مال شانق وثقالات وزن يعني وزنها مناسب ومثل مات البحر اللي اخذناها يعني We'll be